Veselá mamičko, hrža i komora Nišťa vám prechody, vaša divka doma Pojakša vám bude druhá prechody Vera vám nebude, hržu veselý ty Vera vám nebude, hržu veselý ty Keď idú pre selo, veselosť tým majú, keď mu maju, hrajú. Veselosť tým majú, veselosť graju, majú, keď mu dáci i ja budu s vami, bonate peročok, budem ženaťami, bonate peročok, bonate peročok čo budú sa na